Trondheim er en av de eldste byene i landet. Den ble grunnlagt i året 995 av Olav Tryggvason, som i dag skuer ned på byen fra sin høye sokkel mitt på Trondheims torg. Trondheim er preget av brede, åpne hovedgater. Den nåværende reguleringsplan ble gjennomført av general sin Jong, etter den store brandkatastrofen som rammet byen i 1681. La oss nå ta en tur med bil gjennom byens sentrale strøk. Fra torget svinger vi inn i Munkegaten og stanser et øyeblikk ved Stiftsgården, som nå er kongeboli. Det er Nordens største og kanske vakreste trebygning. De fleste som har vært i Trondheim vil sikkert kjenne seg igjen her i byens sentrum med navn som Olav Tryggvassonsgate, Søndre og Nordre og Kongensgate med moderne bygg i sterk kontrast til en gamle trebebyggelsen. Boglanger var i gamle dager en forstad til Trondheim. Som en kontrast til de breie hovedgatene, beholdt Sisjongs byplan en del av de middelalderske veiene som skaper et interessant innslag i det moderne bybildet. I den smaleste av disse passasjene, Skradikveita, som nå forsvinner, var det bare plass til gående trafikk. I den gamle bebyggelsen ute i Kongens gate finner vi fremdeles sladrespeil, som engang gang var så moderne. Skolen går videre gjennom mellom Ila ut til Ilsvikøra, der byfiskene holder til og er travelt opptatt med å bøte garn og egne line til morgendagens fangst. Og neste dag kan byens husmødre få herlig, levende fisk ned i den kjente ravnkloa. Trondheim har et yrende badeliv. Noen velger ferskvannene oppe i bymarka. Men de aller fleste foretrekker frisk og ramsalt sjø, og da er det nok av badeplasser å velge mellom langs fjorden.